Це залишки солі, які лишились минулого року для виготовлення піщано-сольової суміші для посипання доріг у Хмельницькій громаді. Їх – 350 тонн, розповідає начальник дільниці по отриманню вуличної дорожньої мережі комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Олександр Кухар. Десь порядка трьох тисяч, ми плануємо в цьому році заготовити солі в чистому вигляді і порядка шести з половиною тисяч піщано-сольової суміші. Сіль виросла вісім разів по ціні, порівнянні з тоною. Так само пісок у нас виріс порядка півтора рази в описі. За словами Олександра Кухара, зараз працівники підприємства збирають пісок на купу. Далі почнуть пересівати. Щоб каміння не поступало в пісок, щоб машини не різали колеса і не били лобові стекла. Пересівний узел працює безперебійно. 100-120 тонн ми в день пересіваємо. Потім ми його завозимо сюди будемо мішати піщано-сільовий суміш. Цьогоріч, як і минулого року, на дорогах Хмельницької громади працюватиме 12 піскотрусів, каже Олександр Кухар, а також вісім тротуарних щиток. Які будуть очищати сніг з тротуарів і будемо мати дві сільнички. З 12 піскотрусів у нас вже переобладнано порядка чотирьох одиниць. Минулого року підприємство отримало п'ять нових відвалів до важкої техніки, розповів Олександр Кухар. Ми їх начіпляємо на мази, крази, на важкі піскотруси. Дуже добре себе вони зарекомендували, якісно очищають сніг. Хотілось б більше піскотрусів, тому що місто розширяється, ОТГ до нас долучилися. 26 мільйонів гривень взяли цьогоріч з міського бюджету на заготівлю піщано-сольової суміші для доріг Хмельницької громади. Минулого року – п'ять, розповів заступник Хмельницької міського голови Василь Новачок. Сіль наразі є, але сіль наразі експортна. Коштує великих насправді грошей. Проведений тендер на закупівлю двох тисяч тонн солі. Вкладений договір. Укладена угода на постачання піску. Пісок тут є на місці, особливих проблем немає. Пісок поступово завозять. Будемо сподіватися, що зима не буде надто сніжною, і зможемо цей дуже дорогий і вартісний ресурс зекономити. Василь Новичок пояснює, чому довелось експортувати сіль. Через те, що ведуться бойові дії на під, безпосередньо біля підприємства Ратем Сіль ми не змогли вчасно придбати в потрібній кількості сіль для вивтання піщаноселяної суміші. Ну і власне це стосується не тільки Хмельницького, це проблема у всіх містах України. За словами завідувачки кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Наталії Міронової, сіль негативно впливає на взуття пішоходів, автівки, дорожні покриття, а також ґрунти. Вони засолюються, і в результаті цього засолення починають страждати рослини, дерева. Як альтернатива солі застосовується бішофіт. Це теж сіль магніва, але за рахунок відсутності натрію вона не спричиняє такого засолення грунту. Вона у 8-10 разів дорожча за звичайну українську сіль, каже Наталія Міронова. Якщо соляно-піщана суміш стає дорожчою, варто все-таки розглянути менш шкідливий для навколишнього середовища варіант використання солі, а саме використання бішофіту. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.